26 квітня відбулася перша спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну телефонна розмова між українським президентом Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзімпіном. Розмова, насправді, яка була очікуваною, враховуючи нещодавний візит Сі Цзімпіна до Москви, зустріч з російським президентом і публічну риторику Китаю, їхні намагання позиціонувати себе як медіатора потенційного, як потенційного посередника у регулюванні російсько-української війни. Тому насправді ця розмова була очікуваною. І ніякої конспірології в тому, чому розмова відбулася саме 26 квітня, немає або я читала про те, що ну, спеціально на річницю Чорнобильської катастрофи, ні, насправді такого нічого немає, просто так склалися обставини, зійшлися дірки, обидва лідери дуже э, зайняті люди, кожного дня якісь зустрічі, перемовини, зустрічі з світовими лідерами, тому просто… А сталося так, як сталося. Плюс до того в Китайців дуже складна бюрократія. Якщо я не помиляюся, запит від українського президента щодо розмови надійшов до Пекіна десь з місяць тому. От якраз за місяць вони встигли влагодити всі всі всі бюрократичні моменти і, врешті-решт, провести цю розмову. А розмова тривала майже годину, як заявили в Офісі Президента. Це досить суттєво, хоча враховуючи, що там певний час ми можемо виключити з врахуванням перекладу, але тим не менш година перемовин, як для першої розмови, це було досить суттєво. А я не очікувала першочергово, що буде там повідомлено про якісь домовленості, про якісь конкретні кроки і, власне, а пан Нікіфоров, прес-секретар українського президента, підтвердив це, що ніяких конкретних домовленостей і не планувалося досягати. І це абсолютно логічно, тому що, як заявили в Офісі президента, цей дзвінок, ця телефонна розмова, це був тільки перший крок. І мені дуже важко, насправді, уявити, що такого конкретного, ну, теоретично, міг би пропонувати всім дімпін. Враховуючи навіть ту риторику і... Те, яким чином була викладена їхня офіційна позиція, яку топ-дипломат Китаю Ван І назвав мирним планом, вона насправді цей документ ніяким мирним планом не являється. Цей документ був опублікований на річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого, напередодні, здається. Там 12 пунктів в цьому документі, нічого конкретного, виключно так, як Китай бачить потенційне політичне регулювання російсько-української війни, а вони це бачать таким чином, що нехай українська і російська сторона врешті-решт, сядуть за стіл переговорів і про щось домовляться. Про що конкретно для китайців не, не магія такого серйозного значення, щодо там території, наприклад, з, які, з яким лицем, Вийде, вийдуть росіяни і особисто Путін з цієї війни, для них це не відіграє суттєвої ролі, і вони з цієї причини не пропонують нічого конкретного. Вони, власне, розуміють, що пропонування якихось конкретних кроків щодо врегулювання цієї війни, а це або, наприклад, може бути торг територіями, або там зміни в Євроатлантичному курсі України, це все несе з собою ризик серйозної критики проти Пекіну, а їхній імідж і авторитет як відповідального глобального гравця тільки почав стабілізуватися після дипломатичного успіху на Близькому Сході. Після того, як стало відомо, що Китай доклав зусиль у нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Іраном, їхній імідж потрохи стабілізується, стає більш позитивним, менш токсичним, і вони дуже не хочуть втрачати ці позиції. І вони мають приклад бразильського президента Луіси Насю Голода Сілва, який пропонує досить такі неоднозначні ініціативи, наприклад, визнати Крим російським або для України відмовитися від інтеграції до НАТО. Тобто, дуже такі нереалістичні абсолютні ініціативи. І Лода Сівва наштовхнувся дуже серйозну критику на свою адресу. Китайці за цим спостерігають. І, звичайно, що вони ці помилки будуть враховувати і повторювати їх не будуть. Тому мені дуже важко уявити, які саме конкретні дії пропонував Сі Дзімпін. Під час цієї телефонної розмови, я гадаю, що абсолютно ніяких конкретних, а тільки ну, це стандартне формулювання про те, що ну, ви спочатку розумієте, що дипломатичні перемовини – це єдиний вихід із цієї ситуації. Там була ще також а, така теза, стало відомо зі ЗМІ, що Сідімпін заявив, що в ядерній війні немає переможців. Тут виникає питання, чому, власне, Сідімпін... А взагалі порушив питання ядерної війни, ядерного фактору у розмові з президентом Зеленським, оскільки Україна, як безядерна держава, не, не вдається до ядерного шантажу, нікому не погрожує застосування ядерної зброї, на відміну від Російської Федерації. Тут, мені здається, відповідь пов'язана з контрнаступом, який планується найближчим часом, тому що контрнаступ буде розповідати служитись, в тому числі, і на Кримський півострів, оскільки Російська Федерація абсолютно щиро вважає кримську, Кримський півострів територією Росії, деякі лідери, представники уряду і керівництва російського погрожують застосувати ядерну зброю у відповідь, якщо, наприклад, ЗСУ підуть на Крим. Тому в такій завольованій трохи формі Сі Цзімпін пропонує все ж таки не, не провокувати в лапках Російську Федерацію, а не на змагатися звільнити Крим військовим шляхом, але сісти за стіл перемовин з представниками Російської Федерації можливо про щось домовитися. Я гадаю, що український президент доніс чітко до Сідзімпіна українську позицію про те, що жодні переговори з росіянами, на жаль, ні до чого не призводять, як правило. Вони абсолютно залишаються без... нерезультативними, тому жодного виходу і жодного іншої опції, окрім як звільняти окуповані, окуповані території військово-шляхово, в Україні немає. І, це, і цю позицію дуже важливо було донести до Сідзімпіна. Особисто дуже добре, що наразі ми маємо саме пряму комунікацію з Пекіном, це дуже важливо дипломатично, тому що за останні роки Комунікація між Україною та Китаєм суттєво погіршилася, знизилася, на відміну від Росії. маю на увазі комунікація між Російською Федерацією та КНР. І китайці багато років чули російську пропаганду і всі ці тези про історичну справедливість, про там якісь ісконні території все таке інше. І вони... Відверто кажучи, ті до того, аби висловлювати певне розуміння, бо вони мають тайвань, який теж для них є незакритим гештальтом, є такою дуже чутливим питанням, теж питанням історичної справедливості і так далі, тому подібне. Тому наразі дуже добре, що ми маємо можливість зруйнувати всі ці пропагандистські міфи та стереотипи і мати пряму комунікацію з КНР. Китайських змій, новина про телефонну розмову між президентом Зеленським та Сін Дземпін, хоча не поширювалася досить активно, як, наприклад, новина про візит президента Франції до Китаю, вона дуже широко тережувалася, але китайські ЗМІ, продовжують реалізовувати стратегію, яку Китай обрав, на побудову власного іміджу і репутацію як поборника Селенського добра, миротворця, який, от ви бачите, на Близькому Сході впорався з задачею і от зараз в Європі намагається вирішити конфлікт. Причому китайські ЗМІ акцентували увагу на тому, що саме президент Зеленський був ініціатором розмови. Тобто Китай намагається представити ситуацію так, що одну подивіться, от і... Канцлер Шольц приїздив, і Шар Більшей приїздив, і Мануель Макрон, і Бразильський президент. І всі говорили про російсько-українську війну. І от нарешті пан Зеленський також попросив про розмову. Ну, ніхто не може впоратися з цією війною без Китаю. Ну, нікуди. А Китай ще гуманітарну допомогу, як виявляється, поставляв Україні. І це справді так. До, до речі, минулого року китайський червоний хрест – виділи в Україні 5 мільйонів юанів, це близько 800 тисяч доларів. Я не, я не впевнена в тому, чи справді ці кошти були утримані, але нібито на, на продукти, на якусь там предмети першої медичної допомоги, нібито. І от нещодавно, минулого місяця, була новина про те, що Китай через МАГАТЕ виділяє 200 тисяч євро Україні на ядерну безпеку, там, ЗАЕС і такі, такі речі. Звичайно, що в порівнянні з Допомогу, яку надають нам інші держави, наші союзники, в тому числі, це, звісно, ну, крапля в морі, але тим не менш. Китай це використовує для підвищення власного авторитету, власної репутації, дуже, дуже вміло і хитро це робить. А найголовнішим з цієї розмови була новина про призначення спецпредставника уряду, китайського уряду зі справ Євразії, Лі Хуея, який буде очолювати делегацію яка найближчим часом має приїздити в Україну і почати певну певну роботу, яка не уточнюється, в чому буде полягати саме безпосередньо їхня робота з врегулювання політичного врегулювання російсько-української війни. Лі кар'єрний дипломат, професійний дипломат, який працює на цьому поприщі з 1975 року, якщо я не помиляюся, Він в сукупності десь 20 років попрацював в СРСР та Російській Федерації, 10 років був послом в Російській Федерації, був послом в Казахстані, теж я чула багато коспірології, що от людина, яка там працювала в Росії, їде до України, скоріше за все буде намагатися перетягувати якусь канат на бік Росії, але насправді це не зовсім так, скоріше зовсім не так, це абсолютно стандартна практика, і в Китаї і в Японії, до речі, також що дипломати спочатку їдуть працювати до Російської Федерації, ну або в минулому до СРСР, а потім їх направляють в Центральну Азію або в Україну. А в Росії вони вчать мову російську і, власне, мають нагоду спілкуватися напряму з представниками там політичних еліт і таке інше. Тому Ліхої як кар'єрний дипломат, який розуміється на регіоні, який, скоріш за все, володіє російською мовою матиме змогу прямої комунікації з українською владою. Такий собі китайський Курт Волкер до нас найближчим часом приїде. Я не впевнена, що ми найближчим часом побачимо якісь конкретні пропозиції бо якісь конкретні результати. А, плоди цієї роботи, яка, по-перше, буде залежати від успіху української армії на фронті, від успіху українського контрнаступу, але вони, скажімо так, приїдуть сюди для того, аби а, прощупати ґрунт, а, зрозуміти всі деталі української позиції. І справа тут в тому, що Китай визнає важливість і значення російсько-української війни, цього конфлікту для всього світу. Усі до речі, про це сам говорив під час телефонної розмови. І просто виділяється окрема людина, яка буде безпосередньо займатися ось цим окремим питанням. Це буде не Ван І, топ-дипломат, це буде не міністр закордонних справ Сіньган, а от буде безпосередньо одна конкретна людина, яка привезе собою цілу делегацію, які тут будуть розвідувати оперативну обстановку, скажімо так. Сі Зінпін, до речі, що цікаво, принаймні в китайських ЗМІ розпорсюджали цю, Цю тезу висловив сподівання на подальший розвиток двосторонніх відносин України та Китаю і закликав президента Зеленського будувати спільне майбутнє. Це свідчить про готовність Китаю по завершенню війни після перемоги України долучитися до повоєнного відновлення нашої держави. Це дуже цікаво, тому що ми можемо бачити певний... Результат інформаційної а, кампанії, інформаційної роботи, які проводили українські дипломати і аналітики, в тому числі що Чи руйнується міф а, в країнах глобального півдня і в Китаї, зокрема, про те, що Україна є не самостійною державою, там не суверенною, що всі що українському керівництву бракує політичної волі, що всі рішення ухвалюються після консультації з Вашингтоном. І таке інше, ми можемо бачити, що Китай поступово починає сприймати. А Україну як суб'єкт міжнародних відносин, як а, дійсно окремо незалежну суверенну державу, і готові співпрацювати і розбудовувати двосторонні відносини. Це теж дуже позитивний сигнал, я думаю. Такі формулювання, скоріш за все, пов'язані з усвідомленням китайським керівництвом, що український контурнаступ неминучий і дуже висока віргівність того, що він буде успішний, і що всі окуповані з 2014 року території будуть звільнені і військовим шляхом, а вже після того можна говорити про якісь переговори з Російською Федерацією і, можливо, за посередництво Китаю, який дуже хоче долучитися до вирішення цього конфлікту. І можемо говорити про те, що в Китаї все ж розглядають сценарій перемоги України як один з найбільш ймовірних.